اسكندراني <متحدث> <متحدث> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناه اسكندراني العاب رقم واحد نمبر 1 يعني هاشتاج محارب رقم واحد ويلا بينا يا جماعه نخش النهارده نسجل فيديو في سيرفر زحل اول تجربه ليا في سيرفر زحل 24 نبدا بالدخول اهو يا جماعه دخلنا سيرفر زحل وطبعا لسه شخصيه جديده انا اسكندراني العاب هسميها اسكندراني العاب نختار بقى ايه نينجا ولا رايب احنا اخترنا المحارب واخترنا محارب التنين واخترنا قرصان واخترنا راكب الريح فاحنا هنختار نبدا من هنا نختار النينجا بقى نختار ذكر طبعا ونسميه اسكندراني العاب طبعا مش هينفع نسيب الحته ديت فارغه فلازم نمسحها كده ونحط فيها نقطه بعد كده ندوس تاكيد كده تاكيد اهو يا جماعه دخلنا السيرفر اسكندراني يا من منور الدنيا اهو نخش بقى ونجرب السيرفر ده ندوس تاكيد بقى كده نبدا بقى على بركه الله نلفن شويه في السيرفر ولا عايز تسجل الهدف بقى من الفيديو ده الهدف انك تسجل معايا في فيديو في سيرفر اللي هو زوح طبعا اول ما نزلنا جتلنا رساله التاكيد اللي هي تقيل انا ادم يعني ارا النينجا بقى تشتغل بقى يا حلاوه النينجا عايزين نركب السفينه يا اوضة في يوسف تاني مع السلامة انت بقي نعمل واحدة جرعة الجرعة دي بتتاخد كل ساعة نبدأ بقي في المهمات بتاعتنا اللي هي مهمات؟ اول ما بتخش اللعبة يعني تأكيد ندوس عالبطل معانا يعني خبرة ندوس دولاب المنابس. حلو يا شغله شويش نبدا باتل بين تاكيد هو بس كده يا جماعه انا هقعد بقى لافينو كده وحضرتك لو عايز تسجل معايا فيديو في سيرفر زحل تقدر تسجل معايا فيديو هتكتب بس في الهمس اسكندراني العاب وانا هرد عليك في اقرب وقت ان شاء الله واكتب لي في التعليقات لو عايز تسجل معايا فيديو في اي سيرفر حضرتك عايزه وكده يا بالسلامه عليكم ورحمه الله وبركاته لا تنسى اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس رايح اللي فين ده الملك نادي الملوك مين فيكم مشترك اثبت مكانك ما اسمعش صوتك دماغك مش شغاله بزنبلك رايح اللي فين ده الملك نادي الملوك مين فيكم مشترك اثبت مكانك ما اسمعش صوتك دماغك مش شغاله